حين بلغ الى سمع المستكشف الاسباني المتعصب دييغو ديلاندا ان سكان مدينه ماني يجتمعون في الخفاء ويعبدون الهتهم القديمه، امر بجمع كل التماثيل ومخطوطات الكهنه واحراقها بشكل علني، بحجه انها تحتوي على خرافات واكاذيب متعلقه بالشيطان. لكن في الواقع كانت هذه الكتب اثمن ما ابدعه شعب المايا في امريكا الوسطى، فقد ضمت حصيله 2000 سنه من المعارف الفلكيه والرياضيه والتقاويم السنويه ولم يبق لنا التعصب الا اربعه مخطوطات تكشف عن تقاليد الكتابه لشعب المايا فما هي حكايه الكتابه الهيروغليفيه لشعب المايا ترجع اصول المايا الى الهنود الحمر الذين اسهموا في بناء حضاره امريكا الوسطى فالى جانب النشاط الاقتصادي انتج شعب المايا نماذج مرموقه بالمعمار والفن التشكيلي والنحت والخزف اما الكهنه فيعود لهم فخر الكشفين العظيمين وهما اختراع الكتابه الهيروغليفيه وخلق تقويم سنوي يعتمد على حسابات فلكيه شديده التعقيد طور المايا نموذجين من الكتابه الاول عباره عن نقوش وثيقه الصله بالمعمار وفن الزخرفه جرى نقشها على النصب التذكاريه وجدران المعابد وعوارض الأسقف والأواني المنزلية والثاني مرسوم على ورق هون الذي أنتجه المايا من لحاء شجرة التين حوالي القرن التاسع الميلادي تحتوي كتابة المايا على نحو ثمانمائة علامة أو رمز تصويري بينما يبلغ عدد الرموز المستعملة بين الكتبة حوالي خمسمائة فقط وهي تتضمن بعداً دلالياً وبعداً صوتياً وبعد مضي قرن من المحاولات العقيمة لفك شفرة المايا أدرك العالم الروسي يوري كنوروزو سنة 1952 أن نظام الكتابة الماياوية هو نظام هيروغليفي يجمع بين العلامات التصويرية والرموز الصوتية فعلى سبيل المثال كان يتم التعبير عن كلمة كاتون والتي تعني عشرون سنة بمقطعين الأول تون بمعنى حجر والثاني كا يصور برسم يشبه شكل المشت ما يميز كتابات المايا أيضاً هو مراعاة الاعتبارات الجمالية في الكتابة وتصوير الرموز وانعكس الاهتمام المتزايد بالبعد التشكيلي على حوامل الكتابة ذاتها حيث انتقل الكاتب من التعامل مع المخطوط واللوحات الحجرية إلى إبداع كتابات خطية على مواد مثيرة للإعجاب فقد عثر الباحثون على نصوص منقوشة على زهريات وعظام وأحجار كريمة وأصداف ومقتنيات بالغة الأهمية كما أظهر التفكيك المتواصل للآثار الفنية التي خلفتها حضارة المايا أن الكاتب تبوأ مكانة اجتماعية مرموقة تعكسها التوقعات والألقاب التشريفية التي ذيل بها أعماله بل إن بعضهم كانوا أعضاء في العائلة الملكية ولهم آلهتهم الخاصة في المعابد تظهر أغلب نصوص المايا الهيروغليفية أن الكاتب أبدع في ابتكار أسلوبه الخاص الذي يسميه مايكل كو التتابع الأولي القياسي وهو نص محكم الصياغة يخطه الكاتب متتبعاً استدارة الإناء الخزفي بحيث يتمثل اللغز في العثور على بدايته. وإذا كان لهيروغليفية مصر القديمة خط قياسي أمكن من فك شفرتها، فإن تلك الحرية بغير ضوابط التي تمتع بها كتبة المايا تلقي حتى اليوم مزيدا من الغموض حول آثار مملكة سماها بول رادان منبع الضياء. هل تعلم تفاصيل أخرى عن حكاية الكتابة الهيروغليفية لشعب المايا؟ أخبرنا بذلك وانتظرنا في حكاية قادمة من حكايات الكتابة